السلام علیکم ہاشمی الیکٹریکل ورکس میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک کتنے واٹ بجلی لیتی ہے اس وقت ہارڈ ڈسک لیپ ٹاپ میں لگی ہوئی ہے اور میٹر میں تیرہ واٹ بجلی کی کھپت دکھائی دے رہی ہے اب ہم ہارڈ ڈسک کی یو ایس بی تار لیپ ٹاپ کے پورٹ سے نکالتے ہیں اور لیپ ٹاپ کی سکرین سے ہارڈ ڈسک ہٹ چکی ہے اب میٹر پر لوڈ آٹھ واٹ کے کافی قریب ہے تیرہ میں سے آٹھ ہٹا دیں تو ہارڈ ڈسک کا خرچہ پانچ سو ہے